ધોરણ છતી આરો ફિઝિકલ વર્ક શરૂ કરવામાં આવ્યા જયારે ફિઝિકલ વર્ક શરૂ થયા ત્યારે શરૂઆતમાં તમારે ત્રણ દિવસ શાળાએ આવવું અને ભણવું ગમે પરંતુ સતત પાંચ કલાક વર્ગમાં બેસીને ભણવું બાળક ને અસહ્યતા પૂર્યું દરમિયાન આ રમતો એમાં એ લોકો રમવા માં તૈયાર પછી મને વિચાર આવ્યો કે જો આજ રમત હું શિક્ષણ સાથે જોડી દઉં તો હું ચોકી કુંડાળા જોડવી અને મારા વિદ્યાર્થીઓને એ કુંડાળાની રમત ની અંદર સમાનાર્થી પ્રાસ વાળા શબ્દ આ રીતે હું ગોઠવી અને એક વિદ્યાર્થી ને બોલે અને બીજો વિદ્યાર્થી કહે એ રીતે રમાડ પછી મને એમાં સફળતા મળી એટલે મેં આ કુંડાળાની રમત શાળાના વર્ગ મારા વર્ગ અંદર શાળાના પ્રાર્થના ખંડ અને મેદાન અલગ અલગ જગ્યાએ ઓઇલ પેઇલ આ રમત કુંડાળાઓ બનાવી હવે આ કુંડાળાઓ કારણ કે હું મારો વિજ્ઞાન નો શિક્ષક આવશે તો એની દાદુ સજ્ઞ જો એને શીખાવવું તો આમાં નામ લખી શકે અને એનો ઉપયોગ કરી શકે દરેક શિક્ષક પોતાની કોટા સુઝમજ આ રમતનો ઉપયોગ કરી અને એ લોકોને રમાડી શકે પછી મેના કાર્ડ ઉપાડી પેલા કોના ખાના ની અંદર સમાનાર્થી શબ્દ છે તો એ સમાનાર્થી અહીંથી ઉપાડશે કર તો હાથ તેનો જવાબ આપશે અને આગળ રમત રમશે ફરી પાછો એ બાળક આવશે બીજા વિદ્યાર્થી નું ત્યાં આગળ વારો આવશે આમ આ રીતે હું આ રમત રમાડું છું આ રમત કોડીની મદદ મૂલ્યાંકન માટે હું કોડીની રમત પણ રમાડું છું કોડી નાખીએ અને બે નંબર આવ્યો તો બે નંબર એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો તે વિરુદ્ધાર્થી આવી અલગ અલગ ચીટ બનાવેલી છે આમ તે રમતા રમતા ભણે છે એટલે તેને ભાર વગર નું લાગે છે આવી રીતે આજ રમતમાં પ્રજ્ઞાના શિક્ષક પણ ઉપયોગ કરી શકે છે આ કુંડાળાની અંદર ગમણ અથવા તો કાના સાદા શબ્દો લખી બાળક એક એક શબ્દ વાંચતો જાય અને આગળ આ રમત ની બીજી રીતે પણ રમા તમે જોઈ શકો છો એસ વાળા બનાવેલા છે કાર્ડ અને અમુક કાર્ડ માં મેદ લખેલા છે એક સમાનાર્થી મેચ થાય એ જેનો સમાનાર્થી મેચ થાય એના આ બધા કાગજ અને એવી રીતે મેચ કરવાની રમત રમે છે પછી આ જાગી અંદર મેં અહીંયા વિરોધાશ્રી શબ્દ લખ્યા છે એમાં વી લખ્યું છે આ બધા જ હું મિક્સ કરી દઉં છું અને પછી એ વિરુદ્ધ આર્થી ચાવશે જે ગંજીપતા અંદર જે ઢોહાની રમત છે એ આ ઠો છે પણ શબ્દ નો રમાડો આવી રીતે હું ગંજીપતા એના જ ગંજી પતાનો મેં શબ્દ ની ઉપયોગ કર્યો છે આવી રીતે મેં હું ભેગા બાટી દઉં છું અને પછી રાખી દઉં વચ્ચે બધાને ત્રણ ત્રણ આપી દઉં અને જે ભોખા રાખ્યા હતા એના પૈસા ત્રણ ત્રણ પાના આવે જે ત્રણ પાના આવે એમાં બની એવું બને એને સમાન વિરુદ્ધાર્થી અને એક પૈસા એના ઘણી વખત એવું પણ બને કે બે બાળકો વિનર બને તો બે બાળકો ને અડધા અડધા પોતે કરો આમ આઠ દસ બાળકો ને એક સાથે પણ હું રમાડી શકું છું અને દરેક શિક્ષક પોતાની કોઠા શું શરૂઆત ના સમયમાં જે અમારે સમસ્યા હતી એ બાળકો સારા એ આવતા નતા વિશેષમાં સતત ફર્સ્ટ એજ નો ઉપયોગ કરો એ કંકસટી પરિણામ નબળું આવતું બંધન હોય તો તમે કેવું કોઈ ગમે છે નહીં પણ આ રમત થી મને એ ફાયદો થયો કે મારા બાળકો છે એની મેળે છે એને નથી ખબર અને મને નથી ખબર કે કેમ રસ કેળો નહીં અંદર રસ કેળવે છે પછી ફર્સ્ટ એજ ઉપયોગ જ ઘટી ગયો છે ત્યાંથી ખબર પડે છે કે આ રેસ ની સમસ્યા માં ઘટાડો થયો અને જે પેટમાં એટલે આ રીતે અમુક આ પ્રકારની સમસ્યા નો થઈ ગયો અને આ ઇનો મારા શાળાના તમામ શિક્ષકો ઉપયોગ કરે છે જે તમે મારી યુટ્યુબ લિંક ને તમે જયારે સ્કેન કરી જોઈ શકો છો મારા ઇનોવેશન નું નામ છે રમતા રમતા ભણીએ એટલે કે ભાર વગર નું ભણતર સૌ જાણીએ છીએ કે વર્ષ બે હાજર થી મોદી સાહેબે ચોવીસ માર્ચ બે ના રોજ સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન જાહેર કર્યું એટલે શાળાઓમાં ફિઝિકલ શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ થયું અગિયાર માસ જેવા લાંબા સમય સુધી શાળાઓમાં ફિઝિકલ વર્ગો બંધ રહ્યા બાદ ફેબ્રુઆરી માસમાં ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થિતિ સુધરતા ફરી ધોરણ છ થી આઠના ફિઝિકલ વર્ગો શરૂ થયા અમારી શાળામાં ધોરણ છ થી આઠમાં ઓગણ સિત્તેર જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે ફિઝિકલ વર્ગ શરૂ થતાં તેઓ શાળાએ આવતા થયા શરૂઆતના એક બે દિવસ એના કારણે બાળકો ભણવામાં રસ અને રૂચિ દાખવતા ન હતા જેના લીધે હું આગળ અભ્યાસક્રમ વધારવામાં મુશ્કેલી અનુભવતી હતી આપણે સૌ જાણીએ છીએ પછી મને વિચાર આવ્યો કે જો હું આ રમત ને શિક્ષણ સાથે સાંકળી શકું તો બાળકોને રમતા રમતા ભણવાની મજા આવશે અને હું પણ મારું શૈક્ષણિક કાર્ય સરળતાથી કરાવી શકીશ પછી આ કુંડાળાની રમતમાં ગુજરાતી હિન્દી વ્યાકરણ ને સાંકળી લીધું શરૂઆતમાં અમે ચોખથી કુંડા અને સમાનાર્થી શબ્દો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો સમાન પ્રાસ શબ્દો રૂબી કહેવતો સંજ્ઞા સર્વનામ વિશેષણ જેવા મુદ્દાઓને લખતા અને વારા પરથી એક એક વિદ્યાર્થી રમે અને બીજા વિદ્યાર્થીઓ આવા શબ્દો ને આમ રમતા રમતા ભણવામાં તેઓને મજા આવી સાથે સાથે માં રસ અને શિક્ષકો પણ પોતાની ખોટા સૂઝ અનુસાર આ રમત માં પોતાના વિષયના વિવિધ મુદ્દાઓને મેદાનમાં આ ઇનોવેશન થી ભાષામાં વ્યાકરણ તેમજ પાઠ્યપુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ એકમ ના લેખક કવિઓના નામ સાહિત્ય પ્રકાર જેવા મુદ્દાઓ સરળતાથી શીખવી શકું છું वर्गखंड में मा रमतना मध्यम थी शिक्षण मेलवता एक झलक વાંચો ગુડ આઉટ ચલો દિવેશ જયા એ લીધા વિકાર્ડ નહીં બીજું કઈ સંજ્ઞા છે ઓકે બેસી જાવક યુ